هذه الشيلة إهداء خاص جداً لك يا سلطان والحمد لله على سلامتك شوفتك <تصفيق> <تصفيق> ليش اسمها بالمعالي عزوة بالفخر ما مثلها من قبل. شوفتك رجعتني للليالي الجميله اسمها بالمعالي عزوز جمبال بخارها مثلها من قبيلة